Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən Ülkər Abbasadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırırım. Dərman mafiyasında adı hallanan deputat oğlu danışıb. Deputat Elmir Axundovanın oğlu Həbib Axundov saxta dərmən əməliyyatında adı keçən Elit Aptiklər şəbəkəsinin onların ailəsinə aid olması ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Həbib Axundov açıqlamasında deyib ki, əvvəl favorit marketlər şəbəkəsini onun adına bağlayırdılar. Mənim özümə də maraqlı idi ki, favorit görəsən kimə məxsusdur. Araşdırdım, məlum oldu ki, başqa bir şirkətindir. İndi də Elit Aptikini mənim adıma bağlayırlar. Aptekin sahibini belə tanımıram. 1993-cü ildən həmin apteklər işləyir. Ana o birindən dərman alıb. Mən heç bilmirdim ki, o aptek şəbəkədir. Elə bilirdim ki, 2-3 tənədir. Nəsimi rayonunda bir dənə qeyri yaşayış obyektim var. 73-75 kvadrat metr olar. Həmin yeri apteka icarəyə vermişəm. Əlimdə icarə müqabiləsi də var. İcarəyə vermək dərman mafiyasını işlətmək deməkdir. Həbib Axundov 8 milyonov cinayət işindən də danışıb, o qeyd edib ki, cinayət işi çoxdan bitib. iş məhkəmədədir. Mən də həmin məsələdə zərər çəkmüş qismindəyəm. Artıq həbslər də var. Prezidentin köməkçüsü Əli Həsanov status yazdı. Tutduğunuz səhv yoldan çəkinin deyə müraciət etdi. Xarici də məskunlaşmış bəzi soydaşlarımız bugün gün anti-Azərbaycan dairələrin əlində bir alətə çevrilib. Bunu Azərbaycan prezidentinin İctimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi, şöbə müdiri Əli Həsanov Facebook hesabında yazır. Əli Həsanov qeyd edib ki, təəssüf ilə bildirirəm ki, xarizə məskunlaşmış bəzi soydaşlarımız bugün gün anti-Azərbaycan dairələrin əlində bir alətə çevrilib. Onlar dövlətimizi, xalqımızı və ölkə hakimiyyətini gözdən salmaq üçün fəal istifadə edirlər. Görünür, bütün bu canpaşaanlıq, müxtəlif ölkələrdə keçirilən tədbirlər Bir ölkədən digərinə və hətta bir qitədən başqasını edilən səfərlər sırf şəxsi təşəbbüs deyil. Heç şübhəsiz bütün qolların arxasında xarici bəzi anti-Azərbaycan dairələrindən və imkanlı Azərbaycanlılardan alınan böyük miqdarda pullar və mütəmadi təlimatlar dayanır. Belələrinə üz tuturam. Tutduğunu səf yoldan çəkinən, xarici də öz ölkəsinə və халqınıza qarşı belə canfəşanlıqla təbliğat aparmaqdansa, intellektinizin imkan verdiyi dərəcədə dağlı Qarabağ münaqişəsi bağlı həqiqətləri yaşadığınız ölkələrin iqtisadi nə Bacarırsınızsa, həmin ölkələrdə Azərbaycanın haq sözünü deyən, Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə qarşı çıxan siyasətçilərlə, politologlarla, qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri ilə əlayqa qurun. Onları öz tədbirinizə cəlb edin. Belə etsəniz, mənsub olduğunuz xalqın hörmət və etibarını qazanarsınız. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının Sədra Akif Nağı başsız qalmış Bakı şəhər icra hakimiyyətini itham etdi. Xəbər verildiyi kimi, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı həmçinin bir sıra iştimai xadimlər Qarabağ döyüşçüləri Qarabağ mitingi keçirmək üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət göndərib. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının mətbuat qilmətindən verilən məlumata görə, müraciətdə mitingi mayın 12-sində inşarçılar metrostansiyası yaxınlığındakı məhsul stadionunda keçirilməsinin şərait yaradılması istənilir. Mitingdə Qarabağa azadlıq, ya Qarabağ, ya ölüm, ya Qarabağa azad et, ya kənara çəkir. Qarabağda azadlıq müharibəsinin başlanmasını tələb edirik kimi, şu arların səsləndiriləcəyi bildirilib. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı isə bildirir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə mayın 10-da əlaqə saxlayıblar. Şöbə müdirə Zaur Ramazanov telefonda onlara məktuba hələ cavabın olmadığını deyib. Dedi ki, cavab yoxdur, rəsmi cavab olacaq ya yox, bu da bilinmir. Belə başa düşdüm ki, məktuba rəsmi cavab olmayacaq. Yəqin Qarabağ mitinqinə rəsmi yox cavabını verməyə dilləri gəlmir. Ona görə də rəsmi cavabsız ötüşməyə çalışırlar. Hesab edirik ki, Bakı şəhər icra bu davranışı çox böyük biaburçuluqdur. Qarabağ mitinqinə İcazə verməmək sadəcə heyrət yaradır. Keçək növbəti xəbərimizə ƏF fərmanı veriləcək tarix açıqlandı. 28 may Azərbaycan Demokratik Cümhətinin 100 ildi yübliyə münasibəti ilə ƏF fərmanı veriləcək. Bu barədə ƏF məsələləri komisiyasının üzvü Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri iştimai birliyinin sədri Mehdi Mehdiyev açıqlama verib. Onun sözlərinə görə əf Komisiyasının iclasları davam edir və müraciətlərə baxılır. Komisiyaya mindən artıq müraciət tarqlı olub və onlara mərhələli şəkildə baxılır. Tarqlı olan müraciətlərin hamısına baxılanaq qədər iclaslar davam edəcək. Artıq yarısından çoxuna baxılıb. Qeyd edək ki, müstəqili yəldə etdikdən indiyənə də imzalanmış ƏV sərəncamlarının nəticəsində 70 minən artıq şəxs cəzadan azad edilib, yaxud müddətli cəza ilə əvə Az TV-nin sədrini öldürməyə cəhddə təqsirləndirilən şəxsin vəkili ilə bağlı vəkillər kolleqiyasına müraciət olunacaq. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Arif Alışanovu öldürməyə cəhdə, ona qarşı dələhdüzlük etməkdə və digər cinayətlərdə təqsirləndirilən Şucayət Əkbərov, Qocalı Cəbiyev, Zöhrab Şirinova və Akşin Hüseynovun barəsində olan cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Prosesə sədirli yerəyən Əfqan Hacıyev bildirib ki, təksirləndirilən qoşalı Cəbiyevin vəkili növbəti dəfə prosesə gəlməyib. Bununla bağlı vəkillər kollegiyasına müraciət olunacaq. Buna görə proses mayın 18-də davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, təksirləndirilən şəxslər Cinayət Məcəlləsinin 29-cu, 120-ci qəstən adam öldürmə və 178-ci dələt Uzduq və digər maddələrinə əsasən ittiham olunurlar. Bugünü olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.